στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Kitchen Lab. Σήμερα νομίζω πως θα τρελαθείτε γιατί έχουμε μια πολύ καταπληκτική συνταγή. Θα κάνουμε πίτσα, σπιτική πίτσα, σπιτικό ζυμάρι. Θα σας δείξω πως κάνουμε και μια πολύ γρήγορη σάλτσα για την πίτσα και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Το μόνο που θέλω να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε είναι εντελώς πριν κάνουμε σκεφτούμε ότι θα κάνουμε πίτσα, πρέπει να ανάψουμε το φούρνο στους 230 βαθμούς. 230 βαθμούς θα πάρουμε ένα ταψάκι, όσο πιο χοντρό γίνεται τόσο καλύτερα και θα βάλουμε ένα ταψάκι μέσα στο φούρνο ανάποδα. Κλείσουμε το φούρνο και θα αφήσουμε να κάψει καλά. Μισή ώρα, 45 λεπτά, όση ώρα πάρει στους 230 βαθμούς και μετά πάμε να ξεκινήσουμε την πίτσα μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ετοιμάσουμε σπιτικές, τραγανές και πεντανόστιμες πίτσες. Θα ξεκινήσουμε με το ζυμάρι, στη συνέχεια τη σάλτσα ντομάτας και μέχρι που να το καταλάβετε θα είναι έτοιμες και οι πίτσες μας. Και φύγαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι πολύ εύκολη και έχω χωρίσει εδώ πέρα τα υλικά για τη σάλτσα, εδώ πέρα τα υλικά για τη ζύμη. Η ζύμη έχει μαγιά, σημαίνει ότι πρέπει να τη μεταχειριστούμε λίγο διαφορετικά από όσο μεταχειριζόμαστε όλε τι ζύμε, μια και η μαγιά είναι αυτή που πρέπει να δουλέψει και πρέπει να τη βοηθήσουμε να δουλέψει. Για να βοηθήσουμε τη μαγιά να δουλέψει, αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάρουμε ένα φακελάκι ξερή μαγιά ή μια συσκευασία φρέσκια ανοπή μαγιά. Θα τυρίξουμε σε 250 γραμμάρια νερό. Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό σε θερμοκρασία δωματίου. Ε, άμα είναι κρύο δεν μα πειράζει, απλά θα περιμένουμε λίγο παραπάνω για να φουσκώσει το ζυμάρι μας και αυτό που θα κάνω είναι θα βάλω τη μαγιά μέσα στα 250 γρ νερό θα πάρω και μια καλή πρέζα ζάχαρη και θα ρίξω μέσα και θα ανακατέψω. Τέλεια. Διαλύθηκε. Τώρα, μόλις κάνω αυτή την κίνηση θα περιμένω 10 λεπτάκια να αρχίσει να δουλεύει η μαγιά. Θα την αφήσω μέσα στο νερό μαζί με τη ζάχαρη να φάει, να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται και να δουλέψει καλύτερα μετά στο μείγμα μου. Άρα αφήνω το νεράκι στην άκρη και πάω να πιάσω τα υπόλοιπα συστατικά μου. Θέλω για 250 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 100 γραμμάρια κάλαμπο κάλευρο και μια καλή πρέζα αλάτι. Άρα. Τη ζάχαρη και το αλάτι θα τα χρειαστώ μετά για τη σάλτσα μου. Τα υπόλοιπα αλάτα τα παίρνω πίσω. Έτσι όπως είναι τώρα, όλα τα αλεύρια τα αναμειγνύω μεταξύ του. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μαύρα αλεύρι μπορείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω ότι χαλάει λίγο τη γεύση της πίτσας. Αλλά το μυστικό τη δικιά μου συνταγή για πίτσα είναι ότι χρησιμοποιώ τρία αλεύρια. Χρησιμοποιώ το καλαμποκάλευρο, μα δίνει αυτή τη γλυκιά την ωραία γεύση. Χρησιμοποιώ το κανονικό ταλέβριο που αυτό είναι που μα δίνει τη σύσταση και χρησιμοποιώ το σιμιγδάλι γιατί μα δίνει αυτή την κροκάντε την, την αίσθηση όταν τρώμε την πίτσα. Αυτό το τραγανό που νιώθετε στι ποιτικέ τη πίτσε από τι πολύ καλέ ε, ιταλικέ ε, πιτσαρίε. Αυτό είναι υπεύθυνο. Το σιμιγδάλι μαζί με το καλαμποκάλευρο. Λοιπόν, έτσι όπω είναι, ανακατεύω όλα τα αλεύρια μεταξύ του. Κανονικά σας είπα ότι περιμένουμε 10 λεπτά για να δουλέψει η μαγιά. Εσείς θα περιμένετε 10 λεπτάκια. Εγώ θα το ρίξω κατευθείαν γιατί ήθελα να σας δείξω πώς γίνεται το ζυμάρι. Ρίξω κατευθείαν το νερό μέσα. Ρίξω 2 κουταλιές της σούπας, μπορεί και 3 ελαιόλαδο. Και ανακατεύω στην αρχή με το κουτάλι. Για να κάνεις πίτσα δεν χρειάζεται καν ε, μίξερ. Είναι το αυτό είναι το, το μαγικό μου το smart τη πίτσα. Ότι είναι πραγματικά τόσο εύκολο να το κάνει και ο κόσμο το φοβάται. Γενικά δεν ετοιμάζει πίτσα σπίτι. Βέβαια, να πει μετά τι θα κάνουν οι πιτσαρίε, θα κλείσουνε. Ναι. ναι, λογικό, δεν σου είπα. Και εγώ παραγγέλνω πίτσα απ' έξω όταν βαριέμαι να κάνω. Αλλά όταν έχω χρόνο ελεύθερο σπίτι, θα κάτσω, θα ασχοληθώ λίγο με την πίτσα. Πόση ώρα θα με πάρει, Μία ώρα, μισή ώρα, όση ώρα κάνω πάρει. Το αποτέλεσμα είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, στο σημείο που το κουτάλι δεν μπορεί άλλο να ανακατέψει, το αφήνουμε στην άκρη και αρχίζουμε λίγο με τα χέρια. Παίρνω ό,τι αλεύρι υπάρχει γύρω-γύρω στον μπολ. Θα το βγάλω λίγο εδώ, να το δουλέψω πάνω στον πάγκο. Μη φοβάστε, δεν θέλει πολύ δουλεμά, αλλά επειδή έχει τρία διαφορετικά αλεύρια θέλω όλα τα αλεύρια να πάνε παντού, να είναι ομοιόμορφο το μείγμα μας. Αυτό το ζυμάρι βγάζετε 5 τουλάχιστον πίτσες. Πόση ώρα μα πήρε να το κάνουμε? 2 λεπτά? Αντί 3 λεπτά? Άντε να μα πήρε 4 λεπτά. Νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να το δοκιμάσετε. Είναι ένα τίποτα να το φτιάξει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περιμένουμε λίγο για να φουσκώσει. Απάντα, μπολ. Θα βάλω μία σταγιά, ελαιόλαδο. σα-ίσα. Θα ρίξω μέσα στο μπολ το ζυμαράκι μου και αφήνουμε σε ένα ζεστό μέρος να διπλασιαστεί. Αυτό μπορεί να πάρει μισή ώρα, μπορεί να πάρει δέκα λεπτά, μπορεί να πάρει και δύο ώρες. Εξαρτάται αν είναι χειμώνας ή άμα είναι καλοκαίρι. Εξαρτάται πόσο ζεστό ήταν το νερό στην αρχή ή πόσο κρύο ήταν. Ε, άμα δείτε ότι σε παραπάνω από μία μισή ώρα δεν έχει φουσκώσει καθόλου το ζυμάρι, έχετε κάνει κάτι λάθο. Αυτό που έχετε κάνει είναι ότι έχετε βάλει πολύ ζεστό νερό και έχετε κάψει τη μαγιά. Οπότε πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε να κάνετε το ζυμάρι. Άμα σε μία μισή ώρα δείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, μετά από κανένα 20 λεπτά το ζυμάρι μου έχει φουσκώσει αρκετά. Θα περιμένω λίγο ακόμα να φουσκώσει. Όσο ώρα φουσκώνει το ζυμάρι, θα ετοιμάσω του άλλου τσατομάτρε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σας δώσω μια συνταγή που κάνω για χρόνο εξπρές, γιατί κάποια στιγμή θέλει να κάνει μια σάλτσα ντομάτας πάρα πολύ γρήγορα. Ένα πυρουνάκι. Έχω εδώ πέρα ένα κονκασέ ντομάτα, έτοιμη, κονσέρβα ουσιαστικά, ε, με ολόκληρη ντομάτα, ολόκληρα τα ντοματάκια. Θα τα ρίξω μέσα. Και έτσι όπως είναι θα, θα πατήσω τη ντομάτα λίγο με το πυρουνί για να σπάσει. Θέλω να κρατήσει κομμάτια μεγάλα η ντομάτα, να μην είναι τελείως σπασμένη, γιατί μου αρέσει στην πίτσα όταν τρώω να νιώθω την ντομάτα όχι απαλή όλη τη σάλτσα, αλλά να έχει και μικρά κομματάκια ντομάτας. Νομίζω ότι άμα το κάνετε αυτό με ένα πιρουνάκι θα σπάσει πάρα πολύ καλά. Ένα ξύλο κοπής, ένα μαχαίρι και λίγα φύλλα βασιλικού. Θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγο θυμακέ, πάει πάρα πολύ, αλλά λίγο, όχι πολύ. Τώρα μα δεν έχετε φρέσκο βασιλικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε ακόμα και αποξηραμένο, ε, Άρα, βέβαια άλλο άρωμα βγάζει ο φρέσκο ο βασιλικό και άλλο αξιραμένο, αυτό είναι, είναι σίγουρο. Το μόνο μυρωδικό που έχει περισσότερο άρωμα, ε, αποξηραμένο από φρέσκο είναι η ρίγανε τα υπόλοιπα όλα είναι τελείω διαφορετικά. Νομίζω ότι το φρέσκο το μυρωδικό είναι αυτό που δίνει πραγματικά μια γέφυσα ένα φαγητό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι. Ανακατεύω και το βασιλικό. Θα ρίξω. Τρεις κουταλιέ τη σούπα κέτσαπ. Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό του σεφ. Ο κέτσαπ βοηθάει πάρα πολύ στο να ισορροπίσει η γεύση της ντομάτας επειδή είναι εύκολη. Έχει την οξύτητα, έχει την γλυκύτητα, έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται η ντομάτα για να, για να ισορροπήσει και να βγει σούπερ τέλεια. Λοιπόν, άλλο ένα κουτάλι και θα βάλω μέσα, προσέξτε, τρεις κουταλιές της σούπας γαλέτα. Μία, δύο, τρεις. Τώρα θα μου πεις φίλε, γιατί έχεις βάλει γαλέτα, θα σας πω. Η σάλτσα, η έτοιμη το κογκασέι που παίρνουμε, έχει πάρα πολύ γρασία. Αυτό που θέλουμε είναι να λατώσουμε την υγρασία και ουσιαστικά η φρυγανιά θα τραβήξει τα παραπάνω ζουμιά που έχει η σάλτσα ντομάτας και με αυτόν τον τρόπο δεν θα πανιάσει πάρα πολύ το ζυμάρι μας και το ζυμάρι θα βγει, θα βγει πολύ, πολύ πολύ πιο τραγανό. Λοιπόν, αλατάκι, πιπεράκι, Και τέλος, προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε και λίγο παρμεζάνα. Εγώ βάζω, αλλά το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να βγάλω από τη συνταγή είναι η παρμεζάνα. Όλα βγάλα είναι απαραίτητα. Η παρμεζάνα γενικά δίνει μία ένταση στη γεύση της ντομάτας. Δεν θέλει πολύ. Μία με δύο νόστιμη όταν τη σουπα είναι αρκετή. Απλά θα, θα, θα αλλάξει τελειω το επίπεδο της γεύσης της σάλτσα. Και γενικά να ξερετε ότι μία πίτσα είναι νόστιμη όταν τη φάς κέντει. Άμα φας μια πίτσα σκέτο ζυμάρι και σάλτσα ντομάτας και είναι νόστιμη, σημαίνει πως ο μάστορας που κάνει οι πίτσες κάτι ξέρει. Βλέπετε δεν έχω βάλει πολύ πάρα πολύ λίγο, ίσα ίσα για, το, ε, για τη γεύση. Τέλος, 2 κουταγές της σούπας ελαιόλαδο. Αυτοί κυρίε και κύριοι είναι η σάλτσα ντομάτας του Άκη, έτσι την έχω ονομάσει. Είναι η πιο express σάλτσα που υπάρχει. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι είναι πιο νόστιμο, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο νόστιμη σάλτσα που υπάρχει. Και πάντα όλοι νομίζουμε τα καλύτερα για μα, αλλά σε μένα ισχύει. <laughs> Λάκι κάνω, σοβαρά μιλά. <laughs> <laughs> <laughs> δεν ξέρω τι να πω τώρα, αλλά πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενο που άμα το κοιμάστε τη σάλτσα, πραγματικά θα το πείτε και εσεί, θα πείτε και κοίτα να δει τον. Είναι καταπληκτική. Ωραία, το ζυμαράκι μα δεν είναι ακόμα έτοιμο, οπότε θα περιμένω άλλα 5-10 λεπτάκια να γίνει και το ζυμάρι και πάμε να ετοιμάσουμε τι πίτσες να σα δείξω πώ ακριβώς γίνονται. Ε, το φούρνο δεν τον έχω κλείσει, ακόμα είναι αναμμένο στους 230, το αψί είναι ανάποδα και έχει πειρακτώσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έτσι όπω είναι, δέστε τι αφράτο που έχει γίνει. Το ζυμάρι, αλλά είναι τέλειο. Αυτή είναι η πίτσα του Άκη. Νομίζω ότι όταν τη δοκιμάστε θα πείτε ότι είναι η καλύτερη. Άμα δεν το πείτε, θα σας ασκήσω. Πάω αυτό στην άκρη και θα χωρίσω το ζυμάρι μου στα πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, Περίπου ίδια κομμάτια. Τα αφήνω στην άκρη. Μπόλικο σιμιγδάλι ψηλό. Αυτό είναι έξτρα σιμιγδάλι από τη συνταγή, είναι αυτό που θα ανοίξουμε τη πίτσα μας και θα πάρω και θα ρίξω συμμιγδάλι στο κάθε ζυμαράκι. Γενικά θα λερώσετε αρκετά τον πάγκο σας, όταν κάνετε πίτσα. Γι' αυτό είναι λίγο έτσι περίεργη η συνταγή, αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, οκ. Okay, αυτή είναι η χαρά τελικά του μαγειρέματος. Όλη η διαδικασία του μαγειρέματο είναι χαρά. Ε, το πώ θα μετρήσετε ταλικά στην αρχή, το πώ θα λερώσετε τον μπάγκο σα, το, το πώ θα φτιάξει το φαγητό σα, το πώ θα καθαρίστε, είναι αυτό που πραγματικά σα δίνει την ολοκληρωμένη χαρά μέσα σε ένα φαγητό. Λοιπόν, έχω πάρει αυτά τα ξυλάκια που είναι ειδικά για πίτσα, που βάζουμε την πίτσα μέσα στο φούρνο. Σε περίπτωση που δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάλλιστα το ξύλο κοπή. για να μην λέτε ότι σα λέω ξέματα, στην πρώτη πίτσα που θα κάνω, εγώ θα πάρω το ξύλο και θα χρησιμοποιήσω αυτό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το ξύλο κοπής, θα ρίξω πάνω βόλικο, μπόλικο, μπόλικο, βόλικο σιμιγδάλι. Θα πάρω ένα από τα μου, θα πάρω αυτό και επειδή είναι πεπλατισμένο, ε, ορθογώνιο το το ξύλο κοπής. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα ζυμαράκι κάπως έτσι, για να ανοίξει και αυτό πιπλαδισμένο να πάρει το μέγεθο ακριβώς που έχει το ξύλο κοπής. Θα ρίξω λίγο ακόμα σιμιγδάλι από πάνω, θα πάρω ένα πλάστη και θα αρχίσω να ανοίγω το ζυμάρι μου. Σε αυτό το σημείο παρατηρώ ότι άρχισε να κολλάει το ζυμάρι. Γενικά το ζυμάρι τη πίτσας να ξέρετε ότι είναι υγρό και θα κολλάει όλη την ώρα. Και μόνο άμα είναι υγρό θα βγει τέλειο το ζυμάρι, Άμα είναι πολύ σφιχτό δεν θα βγει ούτε αφράτο ούτε τραγανό όπω το θέλουμε. Άρα, τι γίνεται, χρειάζεται λίγο παραπάνω στο μηγδάλι. Θα ρίξω λίγο ακόμα, θα ρίξω λίγο ακόμα από την άλλη και θα συνεχίσω να ανοίγω. Άρα, έχω έτοιμο το ζυμαράκι, το έχω ανοίξει, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω επίση λίγο σάλτσα ντομάτα. Θα βάλω μία κουταλιά, ντε θα βάλω μία μισή και θα προσπαθήσω να την ανοίξω όσο περισσότερο γίνεται πάνω στο ζυμάρι. Δεν θα βάλετε πολύ σάλτσα ντομάτα, δεν είναι ωραίο να έχει πολύ σάλτσα ντομάτα, είναι ωραίο να έχει λίγο σάλτσα ντομάτα και παντού. Άντε εδώ πέρα να βάλω άλλη μισή, κοιτάξτε πόσο τόσο. Γενικά η συνταγή είναι ακριβώ, η σάλτσα ντομάτα φτάνει σχεδόν για όλε τι πίτσε, όχι σχεδόν, είναι ακριβώ για όλε τι πίτσε, οπότε μην βάλετε παραπάνω στην πρώτη και δεν φτάσετε για τι υπόλοιπε. Δέστε πόσο λίγο σάλτσα ντομάτας έχω. Έχω όσο πρέπει, όχι παραπάνω. Και αυτό που πιστεύω εγώ στην πίτσα, βέβαια η πίτσα είναι η σα σας, την κάνετε εσείς όπως θέλετε. Εγώ αυτό που βάζω και την ψήνω είναι μόνο σάλτσα ντομάτας, λίγο μοτσαρέλα ή λίγο τυρί διάφορο. Έχω και τυρί τρίμα τριμένο εδώ πέρα, διάφορα τυριά. Έχω και την κλασική ε, μοτσαρέλα μποφάλα, που τη μοτσαρέλα για να τη χρησιμοποιήσω πρέπει να πάρω λίγο χαρτάκι, και άλλο λίγο χαρτάκι και να την πατήσω πολύ καλά να βγάλει όλα τα νερά τη, γιατί αυτό το νερό, άμα δεν το βγάλω τώρα, θα πάει στην πίτσα και θα κάνει την πίτσα μαλακή. Και δεν θα γίνει τραγανή. Και αυτό που θέλω εγώ είναι, επειδή η πίτσα μου ψήνεται μόνο περίπου 5 λεπτά στο φούρνο, θέλω μόνο λίγο μοτσαρέλα, λίγο ντομάτα, λίγο ζυμάρι και στο τέλο μόλι τη βγάζω από το φούρνο, βάζω όλα τα υπόλοιπα αλλαντικά που θέλω ή μυρωδικά που θέλω. Εσύ, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάτι τώρα, όπω μανιτάρια. Επιπέργε, μπέικον μπορείτε να τα βάλετε τώρα, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνω στο τέλο. Τώρα θα μου πει μανιτάρια στο τέλο, πώ τα βάλω αφού είναι ώρα. Έχετε δίκιο, καλύτερα να τα σοτάρω σε ένα τηγανάκι και να τα ρίξω πάνω στο τέλο. Άρα, έτσι όπω είναι, θα κόψω λίγο μοτσαρέλα και θα βάλω σε διάφορα σημεία. Όχι πολύ, μην βάλετε πολύ μοτσαρέλα, μην την πατήσετε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ τυρί. Αυτό που χρειάζεται να βάλουμε λίγο τυρί. Σε διάφορα σημεία. Σε περίπτωση τώρα που σα αρέσουν τα άλλα τα κουδιά τα τριμένα, μπορείτε να βάλετε και άλλα τρία τριμμένα. Αλλά και εκείνα λίγα. Δέστε πόσο βάζω. Μια χρειάζεται. Μην νομίζετε ότι αν βάλετε παραπάνω υλικά στην πίτσα θα βγει πιο νόστιμη, η πίτσα πρέπει να είναι έτσι. Να έχει λίγα υλικά για να βγει ωραία. Λοιπόν, άρα έτσι όπω είναι, το ξύλο κοπής μου έχει έτοιμη την πίτσα πάνω, έχει από κάτω αρκετό σιμιγδάλι. Γενικά η πίτσα γλιστράει πάνω στο ξύλο, δέστε και αυτό είναι που θέλω να καταφέρω. Θέλω η πίτσα να γλιστράει, ωστόσο ε, ο φούρνος δεν έχει κλείσει καθόλου, καίει ακόμα, είναι στους 230 βαθμούς, έχω βάλει το ταψί ανάποδα, θυμάστε, στην αρχαία αρχή που το κάναμε. Και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να κάνω πολύ γρήγορη κίνηση. Ανοίγω το φούρνο, βάζω το ξύλο μέσα, να κουμπάει πάνω στο ταψί και ρίχνω την πίτσα μου μέσα. Κλείνω το φούρνο και περιμένω να ψηθεί. Θα πάρει περίπου 5 λεπτά. Όσο ώρα κάνει να ψηθεί αυτή η πίτσα, θα αρχίσω να ετοιμάζω την επόμενη. Εντάξει? Και ήρθε η στιγμή του σερβιρίσματος. Καθίστε λίγο να τα υπολογίσουμε για να τα βάλουμε λίγο κάτω, να μην νομίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε το ζυμάρι. Από το ζυμάρι για να γίνει συνολικά, μας πήρε γύρω στα 30-35 λεπτά και 5 λεπτά η κάθε πίτσα να ψηθεί επί 5 πίτσες αλλά 25 λεπτά. Άρα, ακριβώς σε μία ώρα έχω 5 πίτσες έξω, 1, 2, 3, 4, 5, όπου είναι όλες σπιτικές, είναι όλες στραγανές, όταν θα ακούσετε σε λίγο που τις κόβω, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Ε, και πάμε λοιπόν να τις ετοιμάσουμε. Έχω πάρει δύο πολύ ωραία ξύλα, μπορείτε να βρείτε τέτοια ξύλα από οποιονδήποτε, ε, στη γειτονιά σα ασχολείται με ξύλα και τα λοιπά, από έπιπλα, από καρέκλες, από τραπέζια. Σίγουρα θα του βρεις κάποια ξύλα, μπορείτε να τα πάρετε. Απλά θα τα κερώσετε λίγο και θα κρατήσετε σπίτσα, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω. Μία πίτσα πάνω, θα βάλω και αυτή εδώ. Και το ένα ξύλο μας είναι έτοιμο. Στο άλλο θα βάλω όλα τα υπόλοιπα. Πείτε, δεν είναι πολύ θεαματικό. Mm. Αυτή εδώ μας κόπηκε λίγο, δεν μας πειράζει. Και την τελευταία ε, Και πάμε τώρα να τις τολίσουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, τα αλαντικά μου αρέσει εμένα να τα βάλω στο τέλος. Έχω πολύ ωραίο προσούτο. Το προσούτο θα το κόψω ωραία κομματάκια και θα τα βάλω στη μία. Και στην τελευταία επειδή την κάναμε πολύ ατόφια, θα βάλω μόνο λίγα, φρέσκα, μυρωδικά και ελαιόλαδο. Σε όλες όμως, μα όλες, θα βάλω σίγουρα ρόκα. Η ρόκα είναι τα αγαπημένο μου θα αγαπημένο μου υλικό για να βάλω στην πίτσα. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. Νομίζω πως συμπληρώνει πάρα πολύ την πίτσα, της δίνει άλλο χαρακτήρα. Εκεί πέρα που είναι junk food κατευθείαν γίνεται κάτι διαφορετικό, η ρόκα σου δίνει την αίσθηση ότι τρως κάτι πιο υγιεινό. Έχει την τραγανάδα που χρειάζεται ε, από ένα ε, ωραίο σαλατικό. Γενικά νομίζω ότι συμπληρώνει πάρα πολύ τη γεύση. Εντυπωσιακό. Τέλιο. Θα τρίψω μπόλικο φρέσκο πιπέρι από πάνω. Και α δείξω έναν ωραίο τρόπο σε περίπτωση που οι πίτσει είναι επιπλατισμένε για να τι κάνετε τρίγονε. Απλά εδώ. Και την επόμενη κόβεται εδώ, και την επόμενη κόβεται εδώ, και την επόμενη εδώ. Και αυτές, επειδή είναι φτρόγκυλες, θα τις κόψω ωραίες μερίδες. Όπως έτσι λοιπόν, να σας πω ότι τελείωσε η πρώτη σεζόν του Kitchen Lab. Είμαι σίγουρος πως ε, σας άρεσε, ε, πλάκα κάνω, ε, αλλά είμαι σίγουρος. Ε, να σας πω ότι θα έχουμε και δεύτερη σεζόν, σε περίπτωση που στεναχωρηθήκατε και δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν, σε 10-15 μέρες θα έχει το επόμενο επεισόδιο. Ε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μα στο YouTube για να μαθαίνετε όλα μα τα νέα πρώτοι, Το πότε βγαίνει επεισόδιο, το πότε γίνεται κάτι καινούριο θα το μαθαίνετε πρώτοι Άμα κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε οτιδήποτε ξεχάσατε ή δεν είδατε στη συνταγή να μπείτε στο site μουarkpatrejects.com. Εκεί πέρα υπάρχει αναλυτικότατη συνταγή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάποιο λάθο. Να τη δοκιμάσετε, να μου στείλετε τα νέα σα, να μου πείτε πώ περάσετε στι διακοπέ, να μου τα πείτε όλα γενικά και ραμπεβού σε λίγε μέρε. Σα ευχαριστώ Πάρα μα πάρα πολύ. Παίρνω την πίτσα μου και φεύγω και πάω και για μπανιό.